Tällä videolla tarkastellaan päällikeompelua, eli applikointia, liimaharson avulla. Aplikointi on käsityömenetelmä, jossa jokin kuvio, kuten esimerkiksi tässä tämä P, ommellaan kiinni pohjakankaaseen tai valmiiseen tuotteeseen. Aplikoinnin avulla voit esimerkiksi koristella tai korjata tuotteita. Aplikointiin liimaharson avulla tarvitset luonnollisesti liimaharsoa, sakset, silitysraudan, ja ompelukone. Aloitetaan jäljentämällä tai piirtämällä haluttu kuvio peilikuvana liimaharson paperipuolelle. Tämä liimaharson paperipuoli on vähän sileämpi ja tämä liimapuoli vähän karheampi. Pienet ja monimutkaiset kuviot on vaikeampi leikata ja ommella ja siksi me ollaankin valittu tällainen aika yksinkertainen kuvio. Jäljennetään se siis tähän paperille. Käytä liimaharsoa säästeliästi. Tämän silitettävän paperin tulee olla vain hieman aplikoitavaa kuviota suurempi. Seuraavaksi me silitetään tämä liimaharso tänne kuviokankaan nurjalle puolelle. Ja nimenomaan niin päin, että tämä paperipuoli osuu tänne silitysrautaan. Tämä liimaharson liima aktivoituu aika nopeasti. Voidaan kuitenkin vielä tarkistaa, että kuvio on kiinni siinä kankaassa. Seuraavaksi me leikataan tämä kuvio tästä kankaasta irti noita piirrettyjä ääriviivoja pitkin. Ja irrotetaan tää liimaharson paperi. Sitten me silitetään tää meidän leikattu kuvio tähän pohjakankaaseen. Laitetaan tää liimapuoli tota kangasta vasten ja silitetään. Tarkistetaan, että liima on aktivoitunut. Ennen ompelun aloittamista säädetään ompelukone siksakille, jonka leveys on 3-4. Siksakin leveys säätyy näistä napeista. Säädetään myös tikin pituusarvoon 1-2 näistä napeista. Ommellaan seuraavaksi tuon kuvion ääriviivoja pitkin. pelukoneen neula kannattaa jättää alas näissä käännöksissä. Ja tältä näyttää applikoitu kuvio. Muokkaamalla näitä TIKin asetuksia voit halutessasi kokeilla erilaisia tapoja tämän kuvion kiinnittämiseksi.